Кільце всередині Веселинового. З нього транзитний транспорт в'їжджає в селище. Це траса Р-55, якою можна дістатись Одеси. Її станом незадоволені місцеві жителі. Також люди говорять, що траса Т-1506, один з шляхів до Миколаєва, до якої і веде Р-55, взагалі не проїзна. Ну просто вистачуємо вже. В лікарню ніхто отюди виїхати не може. Що в сторону Одеси, що в сторону Ніколаєва, що в сторону Вознесенська. У нас нічого не виходить. Ну за фур я взагалі нічого не хочу говорити. Люди так само хочуть їздити, зарабатувати гроші, але просто що це все в нас накипіло і болить. Пиль по всьому селі стоїть веселіного. Учасники акції облаштували стенди з різного роду надписами, де йдеться про стан доріг в селищі та поряд з ним. «Яке листя у мене в дворі, чим ми дихаємо. Подивіться, будь ласка, який слой тут пилі. Такий смок стоїть, ми просто задихаємося. Ми в центрі, це взагалі по трасі, це ужас якийсь. Ви подивіться, чим ми дихаємо, подивіться гарненько, який слой, це в дворі». Навколо заблокованого кільця, де на одному з пішохідних переходів безперервно рухаються мітингуючі, зібралося близько 15 фур, акція розпочалась близько десятої. Водії на питання журналістів та ситуацію в цілому реагують по-різному. «Добрий день! Давно це йде?» «Ждемо? А чи доб'ються, чи не доб'ються? Ми кожен день опазуємо, бо дорог немає, що страхи що робиться». І днем, і ночем. А доки це буде таке творитися, не знаю. І коли що, чи візьмуться, чи не возьмуться. Ситуацію контролює поліція. Десь приблизно кількість осіб – це до ста чоловік а поліцейських десь 10 чоловік, ми здійснюємо охорону громадського порядку, щоб ніхто з водіїв, а також присутніх не здійснював правопорушень. Ми проводимо бесіди з населенням, вони чекають на органи влади, щоб хтось до них виступив, але на даний час ніхто з органів влади до них не вийшов. Люди зверталися за допомогою до юристів, які сформулювали питання до відповідних установ та відправили запити. Про Т-1506 написали так. «Двіжчі зверталися з, зі зверненнями до «Укравтодору», також Міністерства інфраструктури. На що нам відповідають, що дорога Т-1506 «Миколаїв» до манівка підтримується у проїзному стані шляхом проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в межах наявних коштів». Проблему двох доріг державного значення Р-55 та Т-1506 знають і у селищній раді. Але нічого б діяти не можуть, бо автошляхи на балансі служби автомобільних доріг, до якої з цим питанням селищна рада звертається ще з 2013 року. «Тому що це дороги, які сполучаються з обласним центром, от, і нашим людям, нашому регіону потрібно е, за необхідністю там бувати. Але е, отримували відповіді з приводу спочатку недостатності коштів, а на сьогоднішній день, як я вже говорив, у нас виготовлений проєкт по ремонту дороги Р-55, по те 1506, яка йде з Миколаєва на Берізький проекту. ще поки немає, надіємося, що буде, і ми надіємося, що мож, можливо, ...в наступному році розпочнуть ремонт цієї дороги». В ході мітингу, поки на під'їзді до селища збиралися десятки завантажених вантажівок, учасники вирішили. «Ми найближчим часом плануємо зібрати делегацію поїздки до Миколаївської обласної... ...держадміністрації з приводу отримання пояснень від відповідної організації по ремонту доріг. А Ми не відступимося, а будемо продовжувати боротьбу. На сьогодні ми вже склали декілька підписів, які люди погоджуються з нами їхати». Кореспонденти Суспільного зв'язалися з прес-службою служби автомобільних доріг Миколаївської області. Речниця установи Маргарита Євтушенко сказала, що ситуацію, що склалась, не коментуватимуть. Ми відправили запит на ім'я начальника. Відповісти мають протягом п'яти робочих днів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.